Dobar dan, ja sam Irina Damljanović, malo sam promukla, ali ipak ću vam pričati o transpiraciji. Transpiracija je u stvari znojenje biljaka. Sa zno... Kad pričamo o znojenju, znamo da to ima veze sa toplotom, sa vodom koja ulazi, u ovom slučaju u biljku, i vodom koja izlazi, i nekim rupicama kroz koje se sve to dešava. Odakle, voda u biljci. najpre imamo koren, evo ovde uveličene, korenove dlačice i voda koja ulazi kroz korenove dlačice, pa putuje kroz provodne sudove, ups, ide dalje u stabu uz tablu koja je puno provodnih sudova, provodnih snopića, čelija, kao ovo da ćete nazoviti ih, voda prolazi i ide gore ka listu sve više i više. I sad ovdje ima jedna važna stvar, voda ima jedan štosa, to je da su njeni molekuli, evo ovde sve molekuli vode, su one neki nasli lepljivi. Oni su međusobno lepljivi i a, a, lepljivi su za ove a, zidove ovih provodnih čelija kroz koje oni prolazi. I sad zašto je to važno? Kuda dalje putuje ta voda? do lista ide, evo ovde dolazi provodni sud u list i u listu se obavlja fotosintezu i zato je jako važna ta voda. Ja sad naravno ne ode sva voda u fotosintezu, neka voda jednostavno isparava kroz ove rupice koje sam pomenula da postoje. I sada kako jedan molekul vode ispari, on praktično zbog te lepljivosti vuče drugi molekul sa sobom i tako je moguće da voda stigne od korana pa do najviših vrhova, najviših stabala. I cijela ova priča o putovanju ove lepljive vodice, um, naziva se transport vode kroz bitko, odnosno boru transport. E sada, rekao smo da pomoću tih provodnih sudova, a, to jest provodnih, ne šerpelonci, nego provodne ćelije, a, voda dolazi do lista gde je potrebna za fotosintezu. Ovdje vidimo ove gusto sabijene ćelije blizu površine lista da bi što više svetla uhvatila, koje vrše fotosintezu, evo i hloroplasti, tu su ove zelene tačkice, ali vidimo i ove druge ćelije koji su, pardon, ovo nije, da ne sam tjela, koji su jako malo rasute, I takođe vrše fotosintezu, ali ta njihova rasutost u stvari omogućava im da one budu i za ventilaciju, odnosno za provetravanje lista. I sad će za to provetravanje ušo neki vazduh u listi i uopšte dakle vazduh u listu. A, vazduh nam treba opet za tu fotosintezu da bi uzela onaj ugljen dioksid i u isti taj vazduh izbacila kisonik, ali otkako je on ušao uopšte. E pa, a, ako niste obratili pažnje, sada imaju ovde nekakve rupice koje se zovu stone. Sad ću mi uvećati te stone. Evo ih, ovo je naliče lista. Ovo su razne ćelice, a ovde vidimo tačno nešto kao ustašca, jer stoma jeste, e, značenje reči stoma jeste, jesu nekakva usta, evo pod mikroskopom kako izgleda, vrlo se jasno vide. A da nam bude jasnije šta je, to su u stvari dve ćelije pasuljostog oblika koje su ovako okrenute jedna prema drugoj. Kako one radi? Kada su pune vode, onda se vakuola ćelije napuni vodom i onda se ona onako naduje kao nekakav balo. E sad, pošto je Ova ovde strana stomine ćelije ima deblji zid, onda kako se ona naduava sa ove strane, ona povlači taj deblji zid i hops, stomin otvor se otvara. Za razliku od toga kada u ćelijama nema dovoljno vode, vakuole su prazne i one se onako pff, gročkaju i samnim tim zidovi nisu toliko napeti i stomine otvori se zatvaraju. Evo kada su zatvoreni i kada su otvoreni. E sad, rekao smo da nam treba vazduh u listu da bi ulazi ugljen dioksid za fotosintezu i da bi fotosintezom izlazio kiseonik. I to sad možemo prikazati ovako i tu još dodamo vodu i imamo ono što se obavlja u fotosintezi i transpiraciji. Znači ulazi ugljen dioksid i izlazi kiseonik, to je fotosinteza, a odaje se voda u vidu vodane pare, to je transpiracija. Međutim, što bi se sad sad, sad disanje? Da li biljke dišu? Na naravno, kao i sva živa bića dišu. I zato koriste ugljen dioks, kiseonik, a izbacuju ugljen dioksid. Pa i to se dešava kroz iste ove stomine otvore. Ulazi kiseonik, a izbacuje se ugljen dioksid. Tako da u stvari kroz te stomine otvore jedna opšta promenada. Ono što znamo odranije jeste da se fotosinteza vrši u chloroplastima ćelije. E, a sad, pošto smo pomenuli disanje, moramo i njega da negde smestimo u ćeliji, pošto svaka ćelija to radi, a to su mitohondrije. To je jedna posebna organela koja služi za disanje, odnosno za pravljanje energije u ćeliji. I sada, hajde da malo razdvojimo ove procese. Fotosinteza, rekli smo, za to nam treba biljka i treba nam svetlost. Znači, ona se odvija po danu. Gaz koji nam je tu potreban jeste ugljen dioksid, a uslobađa se kiseonik, A sad zavimo šta je sa disanjem. Kada mi dišemo? Danju ili noću? Naravno, non-stop dišemo i danju i noću, pa tako i biljka. Is, kao i, biljka I mi i biljka koristimo znači, kiselnik, a u procesu disanja izbacujemo ugljen dioksid. I iz ova možemo vidjeti da u stvari na neki način biljka je sama sebi dovoljna. Pravi kiselnik koristi kiselnik. Pravi ugljen dioksid koristi ugljen dioksid. Dakle, ono što smo danas naučili jeste detranspiracija je odavanje suvišne vode u vidu vodene pare preko lista koji ima male otvore koje se zovu stome, poivljučenim stomenim ćelijem. Znači, kroz tome se vrši transpiracija, ali kroz te stome se obavlja i razmena gasa, odnosno ulazi vazduh i obavlja se disanje, ali kroz to ulazi i gasovi fotosinteze. Znači gasovi disanja, uzimanje kiselnika, ispuštanje ugljen-dioksida, a celo to disanje se dešava u mitohondrijama, pa za fotosintezu obrnuti raspored gasova koristi se ugljen-dioksid iz vazduha, a oslobađa kiseonik u vazduh u, u vazduh i sve se to obavlja kroz ove malene stole. Nadopste da je bilo korisno.